Ketika era zaman Yunani kuno, hubungan sejenis memang dah benda biasa dah. Dah diterima dalam masyarakat. Laki suka laki, waktu perempuan pula suka perempuan. Benda tu normal. Oleh sebab tu, tentera-tentera daripada golongan homoseksual apa semua ni ataupun LGBT ni telah pun ditubuhkan untuk memenuhi keperluan ketenteraan dan kepentingan-kepentingan yang tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Me to just create content, make you smart. Okey, sekitar tahun 378 sebelum Masih, salah satu pasukan tentera ni telah pun ditubuhkan dalam pasukan ketenteraan Yunani kuno. Pasukan ni dinamakan dengan nama Hiro Slokos ataupun kalau dalam bahasa Inggerisnya disebut dengan nama Sacred Band of Thieves. Iaitu salah satu cabal ketenteraan pasukan tentera Thieves pada masa itu. Kalau nak lebih detailnya lagi, pasukan tentera ni berasal daripada bandar Tiva dekat dengan negara Greece sekarang ni iaitu tempat berkembangnya tamadun Yunani itu. So, dikatakan pasukan elite ni telah pun ditubuhkan oleh General Gorgidas nama dia yang terdiri daripada 150 pasangan gig bersamaan 300 orang tentera secara total keseluruhan dia. Jadi, apa motif sebab semua benda yang tak apa-apa ni diorang buat? Pertama sekali tujuan gorgide skrip pasukan army dalam kalangan gear apa semua ni adalah untuk membentuk salah satu pasukan tentera yang tak terkalah kata dia. Kalau ikutkan catatan daripada Plato Ali Fasafah Yunani dia kata dia juga percaya bahawa senyap setiap orang dalam kalangan pasukan gear juga akan berjuang bermati-matian untuk menjamin keselamatan orang punya pasangan antara satu sama lain itu. Apa yang kita nampak dekat sini, Plato ni dia cuba bagi tahu yang cinta tu akan menyebabkan seseorang ni, seseorang manusia ni akan jadi lebih berani walaupun cinta dengan pasangan yang sejenis. Haa. Masa proses dia pilih tu, pasangan yang lebih tua akan jadi pasangan dominan ataupun lelaki yang paling utama. Ha, manakala yang lebih muda pula akan jadi dia punya pasangan pasif. Kiranya peranan yang pasif ni dia macam ke arah perempuan macam tu. Jadi macam tu lah. macam mana mereka cuba untuk membezakan pasangan homoseksual antara mereka ni antara satu sama lain tu. Dah settle bab tu, setelah dah terpilih, mereka akan mengangkat sumpah untuk saling berbakti antara satu sama lain. Seterusnya, dalam masa yang sama juga pasukan elit ni juga perlu kekalkan diorang punya momentum untuk dia terus kekal berada dalam keadaan yang sebaik mungkin. Kalau tidak berperang, diorang akan habiskan masa dia itu dengan melakukan latihan-latihan ketenteraan. Memang fit habislah bodi diorang ni. Tambah pula mereka juga akan dilatih untuk bergusti, menunggang kuda dan menarki. Bagi mengimbangi keseimbangan kehidupan mereka apa, -apa semua ni. Dah tak ada anak fikir nak berperang jelah dalam otak diorang ni. Tengah hari berperang. Malam pun berperang juga. Okey, sambung cerita tadi. Tugasan pertama Secret Band of Thieves ni adalah untuk menjadi barisan hadapan dalam Perang Beosia nama dia. Iaitu perang antara tentera tips lawan dengan tentera dari selatan Greece iaitu Sparta. Dekat sini diorang menang. Tentera-tentera elit gay yang dilaknat ni menang. Setelah mereka ni tujuh tahun mereka duduk bertukus lumus dalam medan perang. Diorang menang. Banyaklah pasukan diorang ni terlibat dalam perang. Setelah 40 tahun lepas tu pasukan Elite Secret Bank of Thieves ni telah kalah pada tahun 338 sebelum Masih. Perang ni bukan biasa-biasa out. -biasa. Walaupun tentera Thieves waktu tu ketika tu dah bergabung dengan pasukan tentera Athens, mereka ni kalah dengan tentera dari utara Greece iaitu tentera Mekheden nama dia. Untuk pengetahuan korang, tentera Mekadonium ataupun Mekadonia ni nama tempat dia sekarang dipimpin oleh Raja Philip II iaitu Ayah kepada Alexander the Great memang kuatlah tentera dia orang apa semua ni situasi dalam perang perani pasukan Secret Band of Thieves ni telah dikepung oleh Raja Philip II tadi Masa ni ketika ni, Raja Philip ni bagi pilihan untuk mereka sama ada nak mengaku kalah ataupun nak sambung berperang lagi diorang ni cakap apa tau mereka semua ni pilih untuk tetap berperang sehinggalah semuanya 300 orang ahli pasukan gay Sacred Band of Thief ni semuanya meninggal dunia masa ni We are told that Philip wept when he saw the 300 bodies of the Sacred Band heaped together moved to tears by their courage and loyalty I cried out, a miserable death to those who think these men did or suffered anything disgraceful. Jadi habis topik kat sini lah kisah tentang tentera gay Akhirnya lelaki gay ni telah kalah dengan lelaki sejati. Apa pendapat korang tentang Sacred Band of Thieves ni sebelum tu? Lepas je tentera-tentera tips ni kalah, tentera dari Mesodonia tadi yang dipimpin oleh Alexander the Great pula lepas tu, menjadi pemerintah kawasan yang paling luas dalam sejarah Yunani. Dan merupakan pemerintah yang memiliki tanah penguasaan yang paling luas, nombor satu dalam dunia kalau kita ikut sejarah modern lah. Okey, itu saja bersama aku ni Amir. Assalamualaikum.